Наш світ – це наше добро, наша сила і мрія єдина. Щоденна праця сумлінна, щоденна жорстка боротьба за нашу свободу, небо і море. За Україну! Торгова марка «Водний світ» вірить, що світло переможе темряву та бажає, щоб 2023 став роком нашої перемоги. «Водний світ» – світлих вам свят!